que t'ho hauràs al dia clarejant i no has donat llicència. I riurem a matar que aquest dia ha d'arribar molt abans del que tu et penses. Mal et a tu, mal que et perdien a tu, demà segur serà un altre dia. I tu hauràs de patir, veure el i sorgir repartint poesia. el teu poble d'Alandreu canta en Mal amb el caspecianato.